الدنيا مورق ضبرك كظهر الراد راحه بال <تصفيق> هذا هز <أسهل> الهدوء <تصفيق> هاي عيون كريمه بالجدة قاسم <تصفيق> هاي عيون انور بالنزار الغالي <تصفيق> هاي صفايا لهق الدنيا مورق ضبرك كظهر راحت بال تاج راس هذا أستي الهداوة للقع عيون فقار الصدر يا عمر انت لكن وقتنا صعب وتراد بي الحال لا عم علي نشيد لا نشد عن الخال لا نجد لا نشد عني الخال ولك الله يدمع حد نشد عني يا ويلي يا ويلي يا حيدر الزغير أنا هنا يا حراس من حرسني يا ضامد وانك يا حيدر الزغير عبوسي هذا اسم حيدر الزغير آه. أخوي الوالد حيدر الزغير وخطارك وانك يا حيدر تعالى يا صاغك صاغ سبحانه تعالى وجمالك فوق كل اسمر كل أسمر ولك تعال أجيك زحوف بس قلي يا يا, يا, يا اجيك زحوف اجيك زحوف يا الزيادي يا بس قلني تعالى وعوف ان كل شخص غالى علي علي علي علي, علي هاي زينة السماء الطيور وزينة الارض عباس عوده آه ومنهلك حيدر الزغير بيثوم اخ محمد عقرب خطارك حمودي عيون كل السهرانين اخ آه الوالي حسين آه يا نازل صيح من قلبي يا راه من اللي هلاه أو يا فكر اللي بيك بالداهين نذاب ووو ما ما واقع يوم ما عبوايس نذاب راح وتخربط صرت مثل الكتاب لدوشيمي آه عبوايس من هذا ولك صرت مثل الكتل دوشي لا دوما ولا ربط يا يما يا يا يا يا هاي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا حسين التميمي هاي عيون امجد الحسناء والغال. والغال هاي كل السهرانين اكرم الغال اجعلها سجعه سجعه اه شيء ادوي <تصفيق> <تصفيق> now Say يقتل، <تصفيق> يقتل يقتل. رب نزار الغالي عيونك النزار اه خال زياد الاعلام عود جبولنا العشره فدوه أيوة اي والله يعني مرخصتك ابو الاسود يلا بيها ايوي يلا هذا طن المعزوفه الختاميه او ترى الليره الليره الليره ترى الليره, ترى الليره الليره او ترى الليره الليره الليره أو ترى الليره هاي <تصفيق> تحيه هاي آه عيون عريسنا الغالي يا آه، اخوانك عريسنا ما غزرك كلي توكل الحلاوه ما غزرك كلي توكل الحلاوه بالبعده جميل نصبح جميل يا الحق هاي تحيه هاي عيون عريسنا عيون العريس. 16 طيران يقول يلا يا ابن الوفاء يلحق الحق يا ابن الحق الحبيب والقريب كريم الزيادي الغالي يلا عنوان الحنا انور اخوان آه خالت ماي من احلام عيون الزيادي كريم عيون معرسنا الذهب يلا ولك ضمه يا ابو غانم آه قام آه هذا <متحدث> الزياد موجود هذا هذا هذا الزياد موجود هذا هذا هذا الزياد موجود هذا هذا هذا هذا شالوها هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا اولاد هذا حيدر الزيادي اخ الزيادي، امير ويدلل وهاي عيون الغالي 100 دلحاس واحد, دل واحد دل على واحد نمبر 1 متربع وقاعد نمبر 1 بس دقيقة انا خالد من الكوخة بس واحد بس. موجود. احنا باليكات ما نتعامل سولف له وروح عيون رضا دورية اخ الغزالات على مذانات هو يقول اخر الغزالات عرّاس يا عرّاك على يا ابو عراقة يا زيادي قادم نواف يلا واحد على واحد فوق النجم صاعد واحد على واحد فوق النجم صاعد بالكوفه بس واحد بالكوفه بس واحد نمبر وان بالكوفه بس واحد نمبر وان بس واحد يلا يلا يلا يلا, يلا. الشعرخان. هاي ملك الكيف شاروخان الغالي وقطع اقطع السايدين والخدمي الله كل السهرانين شاروخان الطيب اقطع الدول يا عم هاي ملك شاروخان الورد كل الحضور هاي من شاروخان انور زياد بعد انور زياد حجوك يا كل السهرانين كل السهرانين هاي هي شاروخان محمد شاروخان أبويا ملك الساحه والسهر المليع عيون خالد الحاتمي بعد خالد الحاتمي والله شاروخان خالد الحاتمي كل الحاضرين هاي منك شاروخان الورد والله شاروخان كلنا شاروخان كل الحضور بعد شاروخان يبقى الملك شاروخان اخ نظور العيساوي وفرقة المدرعه اكيد واحد عراق انت العراق واحد عراق حراس هاي منك شاروخان شاروخان بعد شاروخان نور الزيادي نور الزياد والله يا شاروخان يبقى نور الزيادي هالزياد الاعلام شارو شارو ملك شاروخان الورد شاروخان بعد الزياد هاي الفتله هاي الفتله اخ عيون الفتله الاعلام انور الزيادي شاروخان خالد الحاج بعد خالد هاي من شاروخان شاروخان عيون الورد خالد اخ يا شاروخان يا ملك الساحه والسهر شاروخان كاميرا الخفيه حبيبي يلا عمي اخ يا شاروخان هاي بالحديقه ها محمد محمد شاروخان بعد شاروخان شاروخان وللصبح شاروخان شارو يعني شاروخان للصبح محمد شاروخان الورد ها آه محمد شاروخان اخ آه المعرس الغالي الغال زياد الاعلام او شاروخان الطيب يا شاروخان يقول ابقى ملك الساحه والسهر اكيد <تصفيق> <تصفيق> على عناد المضغوطين بعد المضغوطين شاروخان الملك يقول تاجكماني و الخط تاج شاروخان شاروخان, شاروخان يلا عم معزوفه شاروخان اطيني اسمع يلا سيوف في على عالمدانات دوريه الورد قدام ابو الرقي اخي قول الله يفرج عنا يلا وين حنا يا عمري انا واخي هاي المردوده هاي. شاروخان الطيب أيهوهي. ملك النداء ملك شاروخان. واحد نداء شاروخان ملك الغفاجات بطل النداء شروخان الغايب بس فرغونا الاستيت صدور هاي بني زياده شروخان الاستيت صدونا نزور بعض روحي عيون ابو وطن بغيابه يا عمرته أولاد حاجونا ختامية عباس أبشر مبارك مبارك أولاد أمبارك. حاجونا ترى حمي الحكومة لا تحاجونا شاروخان ترى حمي الحكومة لا تحاجونا يلا هاي هاي المردودة من الفتلاوي يقطع للأيدي يجرح ويداوي عيون الزياد شاروخان بعد شاروخان هاي من آل زياد كل السهرانين Okay. Yo, the Yo, yeah, no, yeah, no, no, no, no, من ابو حمره الحسنا وعيون ضلع كريم الزيادي